دول حادثه احنا دلوقتي كله جاي طاير كله جاي طاير كله جاي طاير اشرحها حالك انا للمدخل ده اللي قدام الباب المحل عندي وكله جاي من اليمين من الشمال يدخل يمين والعربيه جايه تشيله اهو بصو بصو كله جاي طاير جاي طاير كله جاي طاير بص ساعة كم كام دلوقتي كده 8 و 3 ثواني الحصه تحصل اهو كله جاي طاير كله جاي بصوا بقى هو هنا الحربية الحمراء دي اهي ابو يا بص الأحمر هيرجع في كلامه تاني اهو وده دخل ولف اهو كله كاي غلط بص ده احنا بنعلم شبابنا دلوقتي ما فيش حد يدخل غلط لا فاجر ولا دفع بص كله جاي طاير بص اهو بص العربيه دي دخلت نفس الدخلة بتاعك الشيطة بس مش عكس, عكس, عكس برضه ويدخل وراته توساد ده ماشي عكس برضه كله جاي طاير ربنا ستر كمان خلي بالك ان ممكن العربيه دي تخش في الكشك كمان تبقى اه فيه. اه اه ده فيه اوتوبيس ده انا هيدخل دلوقتي عكس وكله جاي طاير بص اهو كله جاي بص, بص بص بص عكس ازاي بص ده مش لا بس كله بيمشي عكس دلوقتي لازم اذا اذا الاماكن دي تتقفل احسن لهم بقى بص او الثاني كان هيخبط هناك اهو حاجه سبحانك يا رب لا حول ولا قوه كله جاي طيب ونفس المكان ده حصلت منه حادثه رامي صاحب اسلام في نفس المكان ربنا يستر بقى بس الواد مشكله مشكله مشكله دي الكاميرا اللي عندي قدام المحل اللي هي 6 ملي يعني ربنا يكرب بقى. بس هناك بقى الناس برده ملمومه والدنيا بايظه بص حتى البتاع ده اه لا ده في واحد ده هو ده غلط اللي عمله ده الثاني ده غلط اللي عمله بص بص العربيه الثانيه بص هي مش عكس ازاي بص داخله عكس ايه داخله عكس برضه والودا اللازوبيز دخل عكس <تصفيق>